Hello pen karibuni katika channel yangu. Kama we ni mgeni kwenye hii channel, karibu sana. Na kama we ni wa zamani, hello. Asante sana kwa kuendelea kuwatch video zangu. Na video yangu ya leo nitaenda kuonyesha jinsi ya kupata hii simple look na kila kitu ambacho ninatumia. So without further do, let's get to the video. Leo nitaenda kuonesha jinsi ambavyo ninapaka makeup na vitu ambavyo ninatumia kwenye upakaji wangu wa makeup. So kitu cha kwanza ambacho natumia huwa ni hii base spray. Kwa hiyo nitaanza kokupulizia. Sasa so, hivi nitaenda kutumia hii setting powder hapa. Kwa nini napaka setting powder? Ni kwa sababu huwa makeup yangu inakaa muda mrefu nikiwa nimeanza kwa kupaka kwanza setting powder. Kwa hiyo nitapaka tu setting powder. Sasa hivi ni muda wa kuchora nyusi, kwa hiyo natumia hiki kibrashi cha kuchania nyusi kwanza. Sasa vintaenda kuchora wanja. Everyone alafu love kuwa naongezea wanja mwusi kwa sabuni napenda pia rangi ya wanja mwusi kama mlivyoona nimeanza na wanja brown halafu sasa hivi ninaenda kutumia wanja mwusi Sasa hivi nitaenda kuchana I'm going just pass a comb kuzichana. nyusi vizuri Glow. The hivi no no ni mda kwenda got ku nyusi zetu kwa hiyo kuna vitu viwili unavuitaji unahitaji brush ambayo imechongweka na pia unahitaji concealer yenyewe Kama unaviona hii combo ni LA Pro concealer kwa hiyo tutaenda mtachukua kidogo to the one soon something better to the one so never say never why be my pleasure i got nothing to be scared of because where people live there is always love kisha maliza ku kuchonga nyusi kama ninapoona saibinienda so ku blend kutumia brushi ya aina hii Keep me together got to fight silently and though no pressure no pressure so kutumia hii brushi hapa kama mnapoiona tachukua kidogo product kidogo alafu kwenye kwenye nyusi hivi Tutachukua brushi hapa Never. Sasa vinta kupaka pakaka eyeshadow na brush ambazo kwa nazitumia kwanza ni hizi brush mbili hapa kama mnavoona hii ni pana alafu hii hapa ni brush ambao sio pana sana kwa hiyo hapa ndio nitakaaenda kuchukulia product yani eyeshadow kwanza kabisa nitaanza na hii rangi hapa hivi ndio hi hii rangi hapa nita nitaanza kupaka alafu nikimaliza hapo nitachukua hii brush ili ku blend vizuri nitangeza tena nafuta blend ranki ambayo ni nyeusi zaidi oh yeah, and I found it hard to let go Memories keep me together out of fatality and the no pressure no person and ku blend tena baada ya ku blend inaonekana hivi. Sasa hivi kufanya cut crease na cut crease natumia hii hapa na concealer. Stafanya hivyo hivyo kwenye jicho lingine utapaka. Sasa hivi nitatumia hii brushi ku blend alafu sasa hivi ni muda wa kupaka rangi ambao tu tutapaka kwenye hii cut crease na nitapaka rangi hapa got nothing to be scared of because where people live there is always love no answers in my heart so I try my best to not fall apart and the burden heart to lay Together, end, no sasa hivi ni muda wa kupaka mascara kama So tuchukoe tu mascara yangu na kuipaka kwenye kope sasa hivi ni muda wa kubandika kope kama kope zangu ziko hivi hmm. shima kubandika kope sasa hivi nitapaka concealer kabla ya kupaka foundation alafu nachukua beauty blender na blend Sasa hivi ni mda wa foundation. Foundation na tumia ni 2th bond this way. Nimeshafanya review hii foundation. Nitaweka link hapo juu. Natumia brush kwenye kupaka foundation yangu. Tikisa vizuri. Everyone could break ni muda wa kupaka concealer Alafu nitafanya contour nitatumia hii rangi hapa. Tumelisa hapo mtazemia hii brush hapa kwa sababu ya huku kwenye mashavu pembezoni. <laughs> scared of because where people live there is always love no answers in my heart So I'll try my best to not fall apart and the burden heart to let go the memories keep me together got fight silly and though the no pressure no pressure and i find that heart you say no to the one who want something better to the one who now say never all you'll be my pleasure sasa hivi ni muda wa kupaka setting powder natumia hii brush hapa Sasa hivi nicheye bake kama deca 5. Kwa chama leza ku blend powder yako sasa so, hivi taenda kutumia blush na brush na kutumia ni aina hapa. Sasa hivi ndio nakapaka highlighter ila kwa highlight alone ndio kutumia hii palette hapa ni kwa ajili ya um, eye That may tuney brushy have a cool blend no pressure no pressure and find no the, the you <laughs> kwenye mdomo natumia wa rangi hii natumia hii lipstick hii rangi hii pamoja na lip gloss sonanza kwa kuchora lipsi zangu kisha maliza hapo nitapaka hii lipstick Hard so not... Malaysia na hii lip gloss. Halfkumalizia nitatumia hii setting spray hapa. I Asanteni sana kwa kuendelea kuwatch video zangu kama umeenjoy hii video usahau kunipa like usahau pia kushare hii video na marafiki zako na kama uja subscribe kwenye hii channel please subscribe na tutaonana kwenye video nyingine bye